اب یہ ہمارے پاس ایک شر دو کی ساتویں جز ہے تو یہ رقم ہمارے پاس موجود ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس کی میاری فام چاہیے اور میاری فارم میں نہ بٹا ہوتا ہے تو بٹے کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا بٹا ختم کرنے کے لیے ہم اس کا زافیہ کر لیں گے یا ایل سی ایم لیں گے اور وہ ہمارے پاس آتا ہے ایکس نفی چھ اور ایکس نفی پانچ یہ ہمارے پاس ایل سی ایم آتا ہے یعنی کہ بٹے کے نیچے جتنی بھی رقمیں ہوتی ہیں وہ ساری ہم نے ایل سی ایم میں شامل کرنی ہوتی ہیں اگر وہ ایک دوسرے کو تقسیم نہ کریں تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں یہ دونوں ہی ایلسی ایم میں آ جائیں گی تو اب ہم اس ایلسی ایم کو یہ جو ہمارے پاس مساوات ہے اس کے یہ ساری مساوات سے ضرب کریں گے ساری مساوات سے ضرب کرنے کا مطلب ہے کہ مساوات کے تین حصے ایک دو اور تین ہم نے زعفی کو تینوں سے ملٹیپلائی کرنا ہے پہلے پہلے سے کرتے ہیں تین بٹا ایکس نفی چھ مائنس اب ایلسی ایم کو دوبارہ لکھیں ایکس نفی چھ ایکس نفی پانچ ملٹیپلائی اب دوسرا حصہ کون سا ہے चार बटा एक्सनफी पाँच इज़ इक्वल टू अब एलसीम को फिर लिखें एक दफ़ा X नफी छः एक्स नफी पाँच मल्टीप्लाई तीसरा हिस्सा तो अब हमने क्या किया कि एलसीम कि को हमने तीनों हिस्सों से मल्टीप्लाई कर दिया अब कैंसिलेशन करेंगे ये X छः एक्सनफी छः से एक्सनफी पाँच एक्सनफ़ी पाँच से तो हमारे पास यहाँ पर बचा तीन इंटू एक्स नफी यहां पे बचा चार ये एक्स नफी is equal to ہمارے پاس وہ جب ایک سے ملٹیپلائی ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ایکس نفی چھ اور ایکس نفی پانچ ہی آئے گا اب ہم نے بریکٹیں ختم کرنی ہیں تو بریکٹیں ختم کرنے کے لیے تین کو اندر ملٹیپلائی کریں گے چار کو کریں گے ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو تین کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تین ایکس تین پانچ بار پندرہ تو چار کو ایکس سے کریں نفی چار ایکس چار بار چوبیس از اکول ٹو اب یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہوں گی تو کیسے کریں گے ایکس کو پہلے دونوں کے ساتھ پھر چھ کو دونوں کے ساتھ تو ایکس کو دونوں کے ساتھ کریں ایکس کیئر ایکس کو پانچ کے ساتھ کریں نفی پانچ ایکس اب چھ کو دونوں کے ساتھ کریں نفی چھ ایکس مائنس مائنس پلس اور چھ پانچ بار تیس آ گیا اب آپس میں جو آپس میں ایکس کیئر والی ہیں واپس میں ال جائیں گی جو ایکس والی ہیں واپس میں ہیں وہ اپس میں یہ دونوں جب یہاں پہ حل کریں گے تو نفی ایکس بچے گا نفی پندرہ اور جمع چوبیس یہ دونوں آپس میں حل ہوں گی تو چوبیس میں سے ہم چوبیس میں سے ہم پندرہ نکالتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا ہمارے پاس بچے گا جی پلس نائن از اکول ٹو اب ادھر ایکس کیئر والی کے لیے تو ویسی کہ ویسی آ جائے گی نفی پانچ ایکس نفی چھ ایکس نفی گیارہ ایکس اور یہ جمع تیس تو ہم نے جو کہ اس کو میاری فارم میں لکھنا ہے تو پہلے میری فارم کے لیے اب رقموں کو ترتیب دیتے ہیں سب سے پہلے ایکس کیئر والی اس کے بعد یہ ایکس والی یہ مائنس ایکس وہ بھی ایکس والی ہے تو وہ بھی ادھر لیں جمع گیارہ ایکس اس کے بعد جمع نو جمع تیس ادھر آ کے نفی تیس از اکول ٹو زیرو تو ایکس اب گیارہ ایکس میں سے ایک ایکس نکل جائے گا تو جمع دس ایکس بچے گا تیس میں سے جب نو نکلے گا تو ہمارے پاس بچے گا -21 تو ہمارے پاس یہاں پہ چونکہ یہاں پہ وہ ایکس کے ادھر آیا تھا تو یہاں پہ مائنس ہے اسٹارٹ میں یہ ایکس ادھر آ کے مائنس ایکس کے ہوا تھا تو مائنس ایکس کامن لے لیں مائنس 1 کامن لے لیں تو مائنس ون کامن لینے کے بعد آگے آئے گا ایکس کیئر یہ مائنس مائنس مائنس پلس ہوتا ہے تو 10x یہ پلس ہو گیا اکیس از مائنس جب ہم نے کامن لیا تو مائنس کامن لینے کے بعد یہ سائن چینج ہو جائیں گے پلس مائنس ہو جائے گا مائنس پلس ہو جائے گا اور مائنس ون کامل لیں اور دوسری طرف زیرو ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے مائنس ون ہمارے پاس بچے گا ایکس کی دو مائنس دس ایکس جہاں اکیس از اکویل ٹو زیرو اب اس میں سے ہم نے اے بی سی کی قیمتیں لینی ہیں اب اس میں سے ہم اے بی سی کی قیمتیں لیتے ہیں تو اے بی سی کی قیمتیں کیسے لیں گے ایکس کیئر کا عدی سر اے کی قیمت ہے اور ایکس کا عدی سر جو ہے وہ بی کی قیمت ہے اور جو کانسٹنٹ ہے 21 وہ سی کی قیمت ہے تو اس کو آگے ہم اب ہم یہ تینوں قیمتیں جو ہیں وہ اس اسکواڈریٹک فارمولے میں درج کریں گے تو فارمولے میں کیسے درج کریں گے x از اکویل ٹو بی کی قیمت مائنس دس ہے تو مائنس انٹو مائنس دس جمع نفی جزر کے اندر بی کا اسکیئر آتا ہے یہاں پہ تو بی کی قیمت ہے مائنس دس تو مائنس دس کا اسکیئر نفی چار اب اے کی قیمت کیا ہے وہ ایک ہے اور سی کی قیمت ہے اکیس ہے بٹا دو انٹو اے کی قیمت ایک ہے اب اس کو حل کریں گے حل کیسے کرنا ہے مائنس مائنس یہ جمع دس آ گیا جمع نفی جذر کے اندر دس کا مربع سو اور مائنس کا جو ہے وہ مائنس مائنس پلس ہو گیا تو یہ جمع سو آ گیا مائنس اکیس چار بار چار ایک بار چار اور چار دو بار آٹھ یہ ایٹی فور یا چوراسی آ گیا دو ایک بار دو آ گیا اب ایکس از اکول ٹو یہ دس جمع نفی جدر کے اندر سو میں سے چوراسی نکالیں تو باقی ہمارے پاس بچے گا باقی ہمارے پاس سولہ بچتا ہے اور بٹا دو تو ایکس از اکول ٹو دس جمع نفی جذر کے اندر سولہ بٹا دو ایکس از دس جمع نفی سولہ کا جذر چار ہوگا اور بٹا دو تو اب ایک دفعہ اس کو پلس کریں گے دس جمع چار بٹا دو اور ایک دفعہ اس کو مائنس کریں گے تو دس جمع چار چودہ بٹا دو دس نفی چار چھ بٹا دو کینسل کریں دو سات بار چودہ دو تین بار چھ تو ایکس کی ہمارے پاس ویلی ویلیوز آ گئیں سات اور تین تو ہمارا ہال سیٹ ہوگا سات اور تین یہ ہمارا ہال سیٹ ہے جی. یہ ایک شر یا دو کی آٹھویں یوز ہے تو اس میں یہ رقم آپ کو نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو یہ سیاح ختم کریں گے اس کی محلوط شکل کو ہم ختم کریں گے یا مکس کریکشن کو ختم کریں گے ایکس پلس 2 اور x مائنس ون مائنس فور مائنس ایکس اوور 2x ایکس از ایکول یہ 3 ٹو دا سکس پلس ون سیون اوور 3 ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے 1 میں ایڈ کرتے ہیں 7 اوور 3 آ گیا اب ہم اس کا السیم لیں گے تو السیم کے اندر یہ تینوں رقمیں آ جائیں گی 3 بھی آئے گا 2x بھی آئے گا اور x مائنس بھی آئے گا تو اب ہم تینوں یہ جو ایلسیم ہمارے پاس آ چکا ہے یہ 3 بھی آ گیا بھی آ گیا ایکس بھی آ گیا ان تینوں کو مساوات سے ضرب کرنا ہے مساوات کے کتنے حصے ہیں مساوات کے تین حصے ہیں ایک دو اور تین تو یہ جو زافی عقل ان تینوں سے ضرب ہوگا تو یہ زعفے ضرب پہلا حصہ پہلا حصہ کیا ہے ایکس پلس ٹو اور ایکس مائنس ون مائنس اب پھر زاف اور اب زعافے کو دوسرے حصے کے ساتھ ضرب کریں گے تو وہ ہے فور مائنس ایکس اور ٹو ایکس از ایکول ٹو اب زعفی کو تیسرے حصے کے ساتھ ضرب کریں گے तो वो है 7 बटा तीन तो x माइनस वन और x माइनस वन मल्टीप्लाई हो गए दो ये कम कैंसिल हो गए टू एक्स के साथ कैंसिल हो गया बाकी हमारे पास क्या बचा 3 इंटू दो एक्स इंटू एक्स प्लस टू माइनस ये थ्री इंटू 1 और ऊपर है 4 माइनस एक्स इधर क्या बचा ये 3, 3 के साथ कैंसल हुआ तो 7 इंटू दो और x माइनस वन اب یہ بریکٹیں ہم نے ختم کرنی ہیں تو تین دو بار 6x ایکس 2 ایکس پلس ٹو ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں x مائنس ون کو اور 4 مائنس ایکس کو تو x 4 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو 4x x x کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس ایکس کے آر. تو مائنس ون جب دونوں کے ساتھ ہوگا تو مائنس ون فور کے ساتھ ہوگا تو مائنس فور مائنس, مائنس کے ساتھ ہوگا تو پلس ایکس. اب سات دو بار یہ 14x ایکس, ایکس ان اب ہم چھ ایکس کو اندر ملٹیپلائی کریں گے چودہ ایکس کو اندر ملٹیپلائی کریں گے اور 3 کو بھی اندر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اگر اور یہ آپس میں ایڈ بھی ہو رہے ہیں ان کو ایڈ بھی کر دیں گے تو چھ ایکس کو x کے ساتھ کریں چھ ایکس کیئر بارہ ایکس مائنس اب 3 کو اندر ملٹیپلائی کرنا ہے تو 3 ان پہلے ہم چار ایکس اور x کو ایڈ کر لیتے ہیں یہ ہو گیا پانچ ایکس نفی ایکس کیئر نفی چار از اکول ٹو چودہ کو اندر ملٹیپلائی کریں تو 14x ضرب x 14x چودہ تو 14x ایکس کو ایک سے کر, ایک سے کریں تو 14x ایکس آ گیا اب یہ 6x ایکس جمع 12x 3 5 بار یہ مائنس تو اسی طرح مائنس مائنس پلس تین کو x سے کریں 3x ایکس مائنس مائنس پلس بار 12 14x ایکس مائنس اب یہ اتنی ساری رقمیں ہمارے پاس آ چکی ہیں تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس کو وہ جو ہے نا میری فارم میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں میری فارم میں لکھتے ہیں تو میری فارم میں لکھنے کے لیے سب سے پہلے x کیئر والے جتنی بھی ہیں ساری اکٹھی کر لیتے ہیں 6x ایکس جمع 3x ایکس اور وہ مائنس چودہ ایکس اس کے بعد x والی جتنی ہیں وہ بھی ساری اکٹھی کر لیتے ہیں تو 12x ایکس نفی 15x ایکس نفی پندرہ اس کے بعد ایکس والی کوئی اور تو ادھر کوئی نہیں اس سائڈ پہ جائیں تو چودہ ایکس ہے تو جمع چودہ ایکس اس کے بعد جو مستقل رقمیں ہیں وہ ہم اکٹھے کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس مستقل رقم صرف ایک یہ اور وہ بارہ ہے جمع بارہ از اکویل ٹو زیرو اب اس کے بعد یہ چھ ایکس کی دو اور تین ایکس کی دو یہ ہو گیا نو ایکس کی دو نفی چودہ ایکس کی دو جمع اس کے بعد یہ پندرہ ایکس اور بارہ ایکس یہ پندرہ میں سے بارہ نکالیں تو یہ بچا ہمارے پاس نفی تو باقی یہ جمع یہ جو چودہ ایکس ہے وہ سیم آ گیا جمع بارہ از ایکول زیرو تو اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں چودہ ایکس میں سے نو ایکس نکلے گا تو ہمارے پاس کیا بنے گا جی ہمارے پاس بچے گا پانچ ایکس کی دو لیکن چودہ کے ساتھ مائنس ہے اس وجہ سے ساتھ مائنس آئے گا اب یہ چودہ ایکس میں سے تین ایکس لیں تو یہ ہمارے پاس بچے گا جمع گیارہ ایکس جمع بارہ از اکول ٹو زیرو اب اس کے بعد شروع میں مائنس ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو مائنس ون کو کامن لے لیں مائنس ون کو کامن لیا تو پانچ ایکس کی دو نفی گیارہ ایکس نفی بارہ از ایکول ٹو زیرو مائنس ون کو چونکہ کامن لے چکے ہیں اس وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا باقی ہمارے پاس یہ معیاری فارم میں جو مساوات بچے گی پانچ ایکس کی دو نفی گیارہ ایکس نہ ہی بارہ is equal to زیرو اس میں سے ہم اے بی سی کی قیمتیں لے کے تو اس فارمولے میں درج کریں گے تو اے کی قیمت ہمارے پاس آئے گی پانچ بی کی قیمت ہمارے پاس آئے گی مائنس گیارہ سی کی قیمت آئے گی مائنس بارہ اب یہ قیمتیں فارمولے میں لگاتے ہیں ایکس از اکو ٹو مائنس بی ہے تو minus اور بی کے ساتھ آلریڈی مائنس ہے وہ بھی ساتھ آ گا گیارہ تو plus minus جدر کے اندر اب b کا اسکیئر ہے تو وہاں بھی 11 ہے 11 کا اسکیئر نفی 4 اب a کی قیمت 5 ہے اور c کی قیمت نفی 12 ہے بٹا دو اب ہم اس کو حل کریں گے مائنس مائنس یہ جمع 11 ہو گیا پلس مائنس گیارہ کا مربع کھولیں تو وہ ہو گیا 121 اور یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو 4 پانچ بار بیس ہو جائے گا اور جب 12 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ آ جائے گا 240 اور یہ بٹا آ جائے گا یہ اے کی قیمت یہاں پہ لگائیں پانچ اور بٹے کے نیچے آ گا دس تو ایکس از اکول ٹو یہاں پہ آئے گا گیارہ جمع نفی جذر کے اندر آئے گا تین سو اکسٹھ بٹا دس اب ہم گیارہ کو ویسے لکھ دیں گے پلس مائنس تین سو اکسٹھ کا جذر لیں تو وہ انیس آتا ہے اور یہ آپ کیلکولیٹر سے لے سکتے ہیں تو یہ مکمل جذر ہے تو یہ مکمل مربع ہے انیس کا اس وجہ سے تین سو اکسٹھ کا جیزر انیس آ گیا بٹے کے نیچے دس آ گیا اب ہم گیارہ اور انیس کو ایک بٹا جمع کریں گے اور گیارہ انیس کو ایک دفعہ گیارہ اور انیس کو ایک دفعہ مائنس کریں گے تو انیس اور گیارہ کو جمع کریں تو یہ 10 بٹا, بٹا 10 آ جائے گا دس بٹا تیس بٹا دس آ اسی طرح انیس کو اور 11 کو مائنس کریں گے تو یہ -8 بٹا تو یہ کینسل ہو ہمارے پاس تین بچ گیا تو اس کو بھی کینسل کریں چار دو بار آٹھ چار دو چار بار دو چار بار آٹھ دو پانچ بار دس تو یہ ہمارے پاس آ گیا مائنس چار تو ہمارے پاس آل سیٹ ہمارے پاس کیا بچا جی تو یہ ہمارے جو ہے اس کا السٹ ہے یہ کی جز ہے اور یہ رقم میں نے لکھ دی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں اس کے ایلسیم ہمارے پاس آتا ہے x نفی b اور x نفی a ایکس نفی بی اور ایکس نفی اے اس کو ہم نے مساوات کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تاکہ پہلے اس کا بٹا ختم ہو اس کو معیاری فام میں لکھ سکیں تو ایلسیم ضرب پہلا حصہ کیا ہے مساوات کا a بٹا x نفی b یہ والا پلس اس کے بعد پھر ایلسیم x نفی b x نفی a ملٹیپلائی اب دوسرا حصہ b اوور x نفی a फिर एल्सीम X नफी बी एक्स नफी ए मल्टीप्लाई ये इस साइड वाला हिस्सा दो अब कैंसलेशन करेंगे X माइनस बी एक्स माइनस बी के साथ X माइनस X माइनस ए के साथ बाकी हमारे पास क्या बचा है बाकी हमारे पास बचा है जी A इंटू एक्स नफी ए ये वाला A और ये X नफी ए जमा ये वाला B बचा और ये एक्स नफ़ी Is equal to 2 x b اور از اکول ٹو دو انٹو ایکس نفی بی اور ایکس نفی اے اب ہم یہ بریکٹے ختم کریں گے تو اے ایکس مائنس اے کی دو جمع بی ایکس مائنس بی کی دو انٹو اب کریں گے ایکس مائنس اے ایکس مائنس بی ایکس پلس اے بی پہلے ایکس کو دونوں کے ساتھ کیا پھر مائنس بی کو دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ رقمیں ہمارے پاس آ گئیں تو پہلے ہم یہ بریکٹ ختم کرتے ہیں پھر اس کو ترتیب دیں گے اے ایکس مائنس اے اسکیئر جیمو بی ایکس مائنس بی ٹو ایکس مائنس ٹو اے ایکس مائنس ٹو بی ایکس پلس ٹو اے بی تو اب ترتیب دیں کہ سب سے پہلے x کیئر والی وہ کون سی ہے وہ ایک ہی ہے اس کو ادھر لے آئیں مائنس ٹو ایکسکیئر تو اب ہم دیکھیں گے x والی کتنی ہے یہ ایک دو تین چار یہ چار ایکس والی ہیں ان کو اکٹھا کر لیں تو یہ دیکھیں جمع ax جمع bx ایکس مائنس ٹو وہ مائنس ہے تو ادھر آ پلس ہوگا تو پلس ٹو اس کے بعد ایکس والی ہم نے اکٹھی کر لی وہ چار تھیں ہم نے چاروں لکھ لی ہیں اب ایکس کے بغیر والی وہ ہے مائنس اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر پلس ٹو اے بی اب اس کے بعد اپس میں جو پلس مائنس رکھنے ہو سکتی ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں مائنس ٹو ایکس اسکیئر اب یہ ٹو اے ایکس اور یہ اے ایکس یہ مل کے ہو جائیں گی پلس تھری اے ایکس ٹو بی ایکس اور بی ایکس یہ مل کے ہو جائیں گی پلس تھری بی ایکس ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارے پاس یہ رقم بچ جاتی ہے مائنس اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر پلس ٹو اے بی ویسے تو یہ مربع بنتا نظر آ رہا ہے تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں تو اب مائنس ٹو جو ہے نا یہ مائنس شروع میں آ رہا ہے تو اس مائنس کو ختم کرنے کے لیے مائنس کامل لے لیتے ہیں تو جب ہم مائنس کامل لیں گے تو مائنس کو کامن لیتے ہیں مائنس کامن لینے سے یہ ساری علامتیں بدل جائیں گی مائنس 1 کامن لیا ٹو ایکس مائنس یہ مائنس تھری پلس پلس پلس تو اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس مساوات بات جاتی ہے ٹو ایکس اسکیئر مائنس تھری اے ایکس مائنس تھری بی ایس پلس اے اسکیئر پلس بی में پلس ٹو اے بی از اکول लेते हैं تو اب ٹو ایکس اسکیئر تو سیم گا ان دونوں میں سے ایکس کو ہم رکھ لیتے ہیں تو مائنس اے پلس بی اور یہ ایکس اب یہ رقم جو ساری ہے یہ اے پلس بی کا ہول اسکیئر ہے زیرو اب ہم اے بی سی کی قیمتیں لکھتے ہیں تو اے کی ویلیو اس فارمولے میں درج کرنے کے لیے تو اے کی ویلیو ہمارے پاس دو ہے بی کی ویلیو ہمارے پاس آئے گی مائنس تین اے جمع تین بی سی کی ویلیو ہمارے پاس آئے گی اے پلس بی کا ہول اسکیئر اب یہ جو تین ویلیوز آ گئی ہیں یہ ہم نے کواڈریٹک فارمولا میں درج کرنی ہے اور ان کو حل کرنا ہے اب ویلیوز درج کرتے ہیں x از اکول ٹو مائنس ایک تو فارمولے کا آ اور مائنس بی کی ویلیو کے ساتھ بھی مائنس ہے تو مائنس تھری اے پلس تھری مائنس جدر کے اندر اب بی کا اسکیئر ہے تو 3a اے پلس کا ہول اسکیئر ہو جائے گا ساتھ مائنس بی ہے اس کے تو ہم اس کو اس طرح لکھ لیتے ہیں مائنس تھری اے پلس تھری بی اس کا ہول اسکیئر آگے ہے مائنس فور اے سی اے کی ویلیو دو ہے اور سی کی ویلیو ہے اے پلس بی کا ہول اسکیئر اور بیٹے کے نیچے آ جائے گا तो اے اور اے کی ویلیو یہاں پہ کیا ہے دو تو یہ مائنس مائنس پلس ہو گیا تو یہ باہر تو پلس 3B بی پلس مائنس اب جدھر کے اندر چلتے ہیں تو مائنس کا تو اسکیئر مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اس کا اسکیئر کھولیں جس طرح اے جب بی کا اسکیئر کھولتے ہیں تو تھری اے کا اسکیئر ہوگا نائن اے اسکیئر تھری بی کا اسکیئر ہوگا نائن بی اسکیئر اور ساتھ ٹو اے بی کے جس طرح ٹو بی آتا ہے فارمولے میں تیسرا حصہ تو وہ آ گا پلس uh, تین بار چھے اور چھے, تین بار 18A اور B. इनके दो 2AB, 2, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा 2AB, इस तरह माइनस आगे चार दो बार ये 8 आ गया और इन टू ए प्लस बी का स्केयर जो वो भी ओपन कर लें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू अब इसको आपस में हम یہ پہلے بریکٹ ختم کرتے ہیں پھر آپ اس میں حل کریں گے نائن اے جمع نائن بی جمع اٹھارہ اے بی نفی آٹھ اے نفی آٹھ اور نفی آٹھ دو بر یہ ہو جائے گا سولہ بی اور بٹے کے نیچے چار رہے گا تین جمع تین بی سیم آ گیا اب نو اے کی دو اور آٹھ اے کی دو مائنس ہو جائیں گے تو اے کی دو بچے گا نو بی کی دو میں سے آٹھ بی کی دو نکل گئے تو جمع بی کی دو بچے گا اٹھارہ بی اے بی میں سے سولہ اے بی نکل گئے تو یہ بچے گا جمع دو اے بی اور بٹے کے نیچے آئے گا چار ایکس تین اے جمع تین بی جمع نفی یہ بریکٹل لیتے ہیں اب یہ ہو جائے گا a جمع بی ہول اور 4 اب اس کے بعد یہ ہول اسکیئر بن گیا تو یہ اسکیئر اور یہ root ہو گیا آپس میں تو باقی ہمارے پاس یہ بچا 3a اے پلس تھری اے پلس بی اور بٹے کے نیچے فور اب ایک دفعہ پلس کرتے ہیں اور ایک دفعہ مائنس کرتے ہیں تین اے جمع تین بی جمع اے اور جمع بی بٹا چار اسی طرح تین اے جمع تین بی مائنس اے مائنس بی بٹا ایک की دو کی دسویں یوز حل کرتے ہیں اس میں یہ ایل پلس ایم اور یہ ایکس کیئر والی یہ ایکس کے بغیر ہے اور یہ ایکس والی تو پہلے اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنے کے لیے پہلے ایکس کیئر والے لکھیں گے مائنس ایل X کیئر پلس پھر ایکس والے لکھیں گے ٹو ایل پلس ایم ان ٹو ایکس اور پھر اس کے بعد جو کانسٹنٹ رقم ہے ایل پلس ایم از ایکول ٹو زیرو اس کے بعد مائنس شروع والا حتم کرنے کے لیے مائنس جب کامل لیں گے تو ساری علامتیں تبدیل ہو ایم اور یہ ساتھ آئے گا ہمارے ادھر ایکس مائنس ایل پلس ایم از اکویل ٹو زیرو یہ پلس مائنس ہو گیا اور یہ مائنس پلس ہو جائے گا اب ہم اے بی سی کی قیمتیں لکھ لیتے ہیں اے کی قیمت ہے ایل بی کی قیمت ہے مائنس ٹو ایل پلس ایم اور سی کی قیمت ہے ایل پلس ایم اب یہ تینوں قیمتیں کواڈیٹک فارمولہ میں درج کرتے ہیں کواڈیٹک فارمولا ہمارے پاس ہے minus B plus minus B کی بٹا تو x از اکول ٹو مائنس اور یہ مائنس بی کی قیمت کے ساتھ بھی آئے گا اور پلس مائنس جدر کے اندر تو b کا اسکیئر ہے تو مائنس ٹو ایل پلس اس کا اسکیئر مائنس فور اے کی قیمت ایل اور c کی قیمت ایل پلس اور بٹے کے نیچے کیا آئے گا 2 اور a کی قیمت کیا آئے گی ایل ہے تو a کی قیمت ایل یہاں پہ جائے گی X इज़ इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया तो 2L एल प्लस बच गया प्लस माइनस अब इसका स्केयर हम खोलेंगे तो इसका स्केयर होगा फोर एल स्केयर माइनस माइनस प्लस हो गया 2L का स्केयर फोर एल स्केयर का स्केयर एम स्केयर और प्लस फोर एल एम माइनस फोर एल इन टू एल प्लस तो X इज इक्वल टू ये 2L एल प्लस सेम आ गया پلس مائنس فور ایل اسکیئر پلس ایم اسکیئر پلس فور ایل ایم مائنس اب یہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو فور होती اسکیئر अब यहां اسکیئر مائنس فور ایل ایم اب دیکھتے ہیں ان میں سے کون کون سی کینسل ہوتی ہیں اب یہاں پہ فور ایل اور میں کینسل ہو جائیں گی M اور کینسل ہو جائیں گی اور یہاں پہ ہمارے پاس بچے گا صرف پلس uh, प्लस माइनस एम स्केयर तो जजर के अंदर सिर्फ एम स्केयर बचा और बटे के नीचे 2L तो 2L एल प्लस एम प्लस माइनस इसका स्केयर और स्केयर रोड कैंसल होंगे सिर्फ m बचेगा और बटा 2L तो एक दफा इसको प्लस करें एक दफ़ा माइनस करेंगे हम इसको तो 2L एल m एम प्लस एम ओवर 2L एल m एल प्लस एम माइनस ओवर टू अब एक्स इज़ ऐल और ये MM 2M हो गया बटा 2L, और ये MM एम कैंसिल हो गए टू एल ओवर टू एल एक्स इज़ एक टू से कॉमन आ गया L प्लस एम ओवर टू ये 2, 2 कैंसिल हो गई ये 2, 2 कैंसिल हो गई यहां पर ये एल एल भी कैंसिल हो गया एक बचा तो X इज़ ईक्ल टू एल प्लस एम ओवर L, और ये 1, तो ये हमारा हल सेट आ गया یہ ایک شرعیہ دو مشق ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم انشاءاللہ شاء ایک شرعیہ تین کی ویڈیو بنائیں گے